لا يختلف في الاهميه دياله، والا فكلما ذكرت الرمال سواء كانت مجروفه او كانت مكسره أو الا وانتبه الجميع والا أن و... يعني الجميع كيهتم بالموضوع، لذلك لذلك احنا غادي و... من غير ان نطيل عليكم سنحاول ان شاء الله ان نتطرق للموضوع من الجوانب دياله كامل الجانب القانوني و لكم الجانب البيئي والجانب التقني والجانب المهني كذلك ولرجاله لذلك يصروني ان نقول لكم البروغرام كيفاش غادي من بعد الكلمه الترحيبيه ديال السيد المدير العام من شركه الافق غادي يتكلم عليها واحد السيد السيد عبد الهادي هو اكسبير في اكسبلوطاسيون ديال دي ديال الكارير سان وهو اكسبير في القانون يعني خبير في آه القانون قانون المقالع وبالمناسبه هو هو آه اكس آه كابر في المينيستير ديال ليكيبمون هو اللي ساهم القانون المقالع 27 13 من لاجونيز ديالو هو اللي تبعو اللي حتى صادق عليه واللي حتى ولا قانون ساري ساري مفعول آه تعذر عليه لاسباب آه مهنيه انه يكون معنا لانه هو يلعب في المانيا غادي رقميه الاتصال مباشره غادي يدير آه تقنية تقنيات الفيزيو يقدم الشطر القانوني من من بعد غادي البيئي اللي غادي يقدم لنا الدكتور آه سي ايوب عدناني هو من التطبيقيه وفي علم البيئه وهو بالمناسبه ممثل مكتب مكتب الدراسات الذي انجز دراسه التاثير او دراسه السي عبد الغني برو الرمال بشتى انواعها وبالخصوص رمال الجرف وغادي يقدم لنا واحد الشكل ديال بينش مارك مقارنه مع الدول الاخرى الكلمه السي العربي المهيدي السي العربي المهيدي السيد رئيس جمعيه ارباح مراكز الصيد الساحلي من ماليه السياسيه الاخوان كاملين انا راهم ممثلين الجمعيه الاخرين في الوزاره. هذا كانت منظمه بالظاهر سنه 1914 والهدف الرئيسي والاساسي من اعداد قانون جديد هو اصلاح نظام استقبال المقالع من اجل توفير المواد او مواد البناء على العموميه في عباره من الاحترافيه ومن التنافسيه ومن جوده الخدمات بدرجه للقانون في واحد ماده تنص صريح العباره على التسريع في البث في طلبات فتح المقالع وتبسيط المصادر وهذا القانون آه الميزة التي جاء بها كذلك هو إدخال الجر ضمن مواده ونص عليها وعرفها كل يعني ما هي المقالع المتواجدة في الوسط المائي ما هي كل المتطلبات لتشجيع الاستثمار في هذا في القطاع وبالتالي يعني متواجد بالمغرب طبيعي المقالع يعني المشوفه والمقالع البطنيه ولكن هناك المقالع بالوسط المهني البحري وغير البحري عند الوديان والتعريف لمقالع هناك جرف الصيانه هناك جرف استقبال وبالتالي عندما جاء هذا القانون بهذا النوع وبيده القانون بالتالي من هنا أه وجدوا اشجاع الاستثمار في هذا القطع أه جاء بنصوص او مواد اخرى مثل تعميم الدراسه البيئيه يعني كل المقالات الان هي طالبه او مستقبل اللواء او طالبين لاداء العلميه في السابق مثلا الرمال والمقاله ما نسميه بالرخام، آه لم تكن يعني آه مطالبه او مستغلة لم يكن مطالبين بتقديم دراسه التغذيه، هناك دراسه اخرى دراسه تقليد استغلال أن القانون نص كذلك على التصريح يعني التصريح بفتح استغلال المقالع، نص كذلك القانون على تقديم وصل التصريح، واذا كان هذه نقطة مهمه يجب الاشاره اذا إلى كان المقلاع متواجد متواجد فوق ملك عمومي يعني ملك تابع للإدارة على المستغل أن يطلب رخصة من مالك العقار يعني العقار المفعلومي فعلى المستغل أن يطلب من صاحب الملك الإدارة أن يسلم رخصة لإستغلال ل... ل... المقلع جاء كذلك بكفالة يعني كفالة دمرت إعادة سريعة موقع المقلع جاء كذلك هذا القانون بمحطة جهاويه بالمقالة يعني نصوص كثيره وقوانين كثيره هدفها الرئيسي هو تنظيم هذا القطاع وتوفير المواد في البناء وضبط التنافسيه والاسعاريه والجوده يعني هذا القانون جعل ينظم لي